Hola! Heu sentit de parlar mai del llegendari concert del Palau Sant Jordi de l'any 1991? Sí, home, aquell que va ser un èxit de públic sense que ningú s'ho Tot i que, com acostuma passar en aquests casos, el concert no va estar exempt de polèmiques. Així, doncs, per què no en parlem? Els de sopa de cabra, Sau, Sant Traïd i Els Pets es van reunir a Barcelona, al restaurant Amaya de la Rambla i van decidir organitzar un concert en què per primera vegada eh, compartissin escenaris aquests quatre grups. Uh, la idea uh, els va venir del concert Tot el Rock al Born organitzat el novembre de 1990 a Barcelona on ja havien coincidit tots els grups menys, menys els Pets. Sopa de Cabra, Sau, Sant Traïd i Els Pets eren els grups més coneguts o més populars dels que cantaven en català i també eren els que més concerts havien fet pels diferents pobles de Catalunya Com que cantaven en català i venien de comarques, els mitjans de comunicació els van englobar sota l'etiqueta del rock català i això que tenien estils força diferents Sopa de cabra feia un rock progressiu. Sau es decantava per un pop rock d'arrels irlandeses. A Santreu tocava rock dur i els pets feien un pop festiu. L'objectiu del concert al Palau Sant Jordi era causar un cop d'efecte en els mitjans de comunicació, sobretot als més poderosos, <laughs> perquè no no els hi feien gens de cas. El dia escollit va ser el divendres 14 de juny de 1991. El concert es va retransmetre en directe pel programa Sputnik del Canal 33, tot i que quan els pets només havien cantat algunes cançons, la cadena va decidir tallar la missió per suposats problemes tècnics. Però tot apunta que els discursos polítics de Lluís Gavaldà entre cançó i cançó no van agradar massa als de dalt. Lluís Gavaldà va fer referència al Comitè Olímpic Català i a la independentista Núria Cadenes. Per tirar endavant el projecte, els quatre mànagers van posar-se en contacte amb Rassons. Rassons era el centre de promoció musical de la Generalitat que s'havia acabat d'obrir, de... s'havia acabat de... de crear i era dirigit per Ramon Montaner, un dels cantautors del moviment de la nova cançó que s'havia donat a conèixer als anys 70 actuant com a taloner de Lluís Llach. La carrera musical de Montaner no va ser massa llarga no va aconseguir l'èxit esperat i que segurament es mereixia. Només la banda sonora que va crear per la pel·lícula La plaça del diamant, eh, inspirada en la novel·la de Mercè Rodoreda, li va portar una certa notorietat. Llavors va abandonar la música i va començar a treballar al Departament de Cultura de la Generalitat. Sigui com sigui, un cop obtingut el vistiplau de Joan Guitart, que era el conseller de Cultura en aquell moment, la Generalitat es va fer càrrec de la inversió inicial del concert i es va comprometre a sufregar les pèrdues si, si és que n'hi havia, tot i que al final això no va caldre. El concert va ser un èxit total i inclús va generar beneficis no? Heu de pensar que es va aconseguir un rècord d'assistència. Fins aleshores no s'havia aconseguit reunir mai un públic tan nombrós en un recinte tancat per assistir un concert musical. Els guanys obtinguts amb el concert es van repartir a parts iguals entre els quatre grups i una altra part van a parar a l'oficina de Rassons perquè impulsés noves accions a favor de la música en català. El fet que ressons participés en l'organització del concert va ser certament polèmic i va treure credibilitat a un fenomen social que havia sortit de manera espontània. Va fer l'efecte que el rock català estava subvencionat i que era una invenció de la Generalitat. Les entrades es podien adquirir a les oficines de la caixa. Totes les entrades valien 1.600 pessetes i no estaven numerades. Hi va haver tanta demanda que en dues setmanes ja s'havien exhaurit totes les entrades que s'havien posat a la venda. I en la revenda es van arribar a pagar fins a 6.000 pessetes per una entrada. El fet que els grups del Roc Català poguessin omplir el Palau Sant Jordi, que no feia ni un any que s'havia inaugurat, va ser tot un èxit sobretot si tenim en compte que aquella mateixa temporada les estrelles internacionals que hi havien actuat havien tingut problemes per mig omplir-lo Sigui com sigui, heu de tenir en compte que no es van escatimar recursos per condicionar Palau Sant Jordi L'escenari feia 25 metres d'ample i 20 metres de fons. El so tenia una potència de 40.000 watts i cada grup comptava amb una taula de so pròpia per agilitzar el, els canvis de formació. També es va construir un disseny de llums format per 300 projectors i a més hi havia dos canons, dues màquines de fum i un taló negre. Preveient la gran afluència de públic, l'Ajuntament de Barcelona va posar un servei d'autobusos des de la plaça d'Espanya per facilitar que els assistents hi poguessin arribar. Les portes del Palau Sant Jordi es van obrir a les 7 de la tarda, quan ja hi havia centenars d'adolescents que esperaven impacientment per poder entrar a les portes. A partir de les 8 del vespre, l'afluència de, la... de gent es va fer més i més nombrosa. I els autobusos que cobrien el trajecte Plaça Espanya-Palau Sant Jordi van quedar-se curts. A dos quarts de deu, el Palau Sant Jordi estava ja ple de gom, gom. La gran majoria del públic eren joves. Tal com s'havia pactat, l'ordre d'aparició va ser sau, els pets, sopa de cabra i sant traït. Cada grup disposava d'una hora dalt de l'escenari. El moment més tens del concert va ser quan Gerard Quintana va enviar una manxiula o un dard enverinat a Ramon Montaner. Abans de cantar Sota una estrella va dir Ara farem un tema que dediquem a un personatge que quan nosaltres érem petits cantava allò de quan tindré 50 anys no vull ser com el meu pare. Ara hem vist que no fa falta arribar als 50 per ser vell. Nosaltres no volem canviar de pell. Als anys 70, Ramon Montaner cantava la Cançó de carrer, una adaptació del poema de Pere Quart que convidava a rebel·lar-se contra el rols dels pares massa marcats pel franquisme i pel catolicisme. La cançó començava dient «Quant tindré 50 anys, no vull ser com el pare». D'una manera molt subtil, Gerard Quintana, amb el seu comentari, li estava dient a Ramon Montaner que es trobava a la llotja d'autoritats com a representant de la Generalitat que s'havia convertit en allò que tan criticava quan era jove. Mentre es feien els canvis de grups, els videoclips d'altres grups eh, i cantants que cantaven en català eh, s'anaven reproduint a les pantalles. Un dels moments més celebrats va ser quan es va projectar el videoclip de Tinc fam de tu, de l'accent gusto, i tot el públic la, la va cantar. I és que en aquell moment eh, L'Axambusto i Els Pets estaven més o menys al mateix nivell de popularitat. Per això el grup del Vendrell va ser considerat el gran absent un, i una mica com les víctimes, com el grup que es mereixia estallar però del qual se n'havien oblidat. Pel que es veu, la seva primera mànager, l'Elisabet Francesc, que treballava moltíssim però ho feien un món d'homes, no va aconseguir situar-se en el cercle format pels altres mànagers segons han confessat posteriorment els integrants de l'Axe en Busto, no els van emprenyar, no formar part del cartell, tot i que els hi hauria agradat. Si bé es va intentar que els canvis de, de grup fossin el més ràpid i àgils possibles i que aquests canvis no s'allarguessin més de 10 minuts, es van produir endarreriments sobre l'horari previst i el concert es va acabar gairebé les 3 de la matinada. I si teniu curiositat per saber què va cobrar cada grup, us puc dir que els més ben pagats van ser sopa de cabra, seguits de Sant traït, i els que van cobrar menys van ser els pets. Tots els diaris de l'endemà van parlar de, del concert al Palau Sant Jordi i el gran èxit d'assistència. Segons Carles Torra, crític de rock en el diari La Vanguardia, els grups tenien nivells molt diferents Des del seu punt de vista, les actuacions de Sau i Sant Traït van ser les més fluixes i les propostes que aportaven no estaven a l'altura dels temps musicals del moment En canvi, per Carles Torran, els pets sí que van funcionar bé tot i les seves limitacions musicals el seu parer però que els pets van funcionar bé gràcies a la capacitat per connectar amb el públic. Des del seu punt de vista, Sopa de Cabra va ser el gran triomfador de la nit. em va remarcar la seguretat interpretativa en l'escenari i les bones cançons que van tocar. La gran nit del Palau Sant Jordi va marcar un abans i un després. D'una banda, va servir per consolidar el fenomen social del rock català i perquè la indústria musical prestés atenció a grups que cantaven en català. I de fet, en el concert, van assistir-hi ja caçatales de diferents multinacionals discogràfiques que hi havien anat amb la voluntat de fitxar grups. I d'altra banda, tot i l'èxit del concert va ser el principi de la FI del rock català. I el concert li va donar una empenta forta, però també es va guanyar el rebuig del públic més malhome, el públic que no anava als concerts amb banderes. Encara que el moviment del rock català es desinflés anys més tard, va servir per normalitzar la música en català. Amb el rock català es va recuperar un espai popular dins de la música que s'havia perdut. També va permetre dinamitzar la indústria musical de Catalunya en tots els aspectes I això és tot per avui I vosaltres? Veu estar en el concert o coneixeu algú que sí que hi va estar? Si és així, deixeu-m'ho en els comentaris Vinga doncs, a reveure!